زندگی بہت مختصر ہے آپ دیکھیں نا ہمارے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہم قاری صاحب کو لے جاتے ہیں جی قاری صاحب اذان پڑھے تو قاری صاحب اذان پڑھتے گئے اقامت بھی پڑھتے گئے اب چاہیے تو یہ تھا کہ نا جیسے اذان پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی نماز ہو پھر اقامت ہوتی ہے ساتھ ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو میں یہاں پر آپ کو ایک نقطہ بتانے لگا ہوں کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو اذان ہوتی ہے صبح کی کیونکہ صبح کی اذان سے نماز تک کا وقفہ بہت زیادہ ہوتا ہے صبح کی اذان پڑھی جاتی ہے اور ساتھ ہی تکبیر پڑھی جاتی ہے اور آپ عموماً دیکھیں کہ ہر جگہ پر ہر مسجد میں یہ ایک روٹین ہوتی ہے کہ اذان سے بیس منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے ٹھیک بیس منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور دوسری بات ہم سب نے سن رکھی ہے کہ زندگی چار دن کی ہے ایسے ہی نا سب نے سن رکھا ہے کہ زندگی چار دن کی ہے تو اگر وہ بیس منٹ اگر ہم پانچ پانچ کر کے چار حصوں میں تقسیم کریں تو وہ ہمارے چار دن بنتے ہیں تو وہی چار دن گزرنے کی دیر ہوتی ہے اور ہم ساری زندگی جتنا ہمارے پاس زندگی ہوتی ہے جتنا رب نے ہمیں مہلت دی ہوتی ہے اس میں ہم ہر وقت یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کام کرنا ہے یار ہم نے مکان اچھا بنوانا ہے یار ہم نے کپڑے اچھے پہننے کا یار ہم نے لباس اچھا رکھنا ہے یار ہم نے جوتا اچھا رکھنا ہے موبائل اچھا رکھنا ہے وجہ کیا ہے اگر ہم گندے کپڑے پہنیں گے یا ہم کوئی سستے کپڑے پہن لیں یا ہمارا گھر صحیح نہ بنا ہو تو ہم دل میں یہ سوچتے ہیں کہ یار لوگ ہمیں کیا کہیں گے ہم اس بات کو سوچ سوچ کر کہ یار لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا کہیں گے ہم ان سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتے ہیں بہت سارے گناہ ہم کما جاتے تھے اپنے اوپر ان کو لاد کے ہم قبر میں گھس جاتے تھے اور آخر کار لوگ کیا کہتے گئے کچھ نہیں کہتے صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان لاہ و ان لہ لا جس اتنا سی زندگی ہے لوگوں نے صرف یہی کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا میرے پیارے بھائیو یہ زندگی ہمارے پاس اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اس کو سمجھ کر اس کی قدر و قیمت کو سمجھ کر اس کو گزارا جائے تو ہمیں بہت ہی اس میں مزہ بھی آئے گا اور ہمیں فائدہ بھی محسوس ہوگا